Їм потрібно було зовсім мало місця, і вони нікого ніколи не турбували. Ті квіти розпускались вранці у траві, а ввечері п'янули. Люди забули цю істину, мовив лис, але ти не повинен забувати. Ти назавжди береш на себе відповідальність за того, кого приручив. Ти відповідаєш за свою троянду, я відповідаю за свою троянду, я відповідаю за свою